Oui, il faut que tu te trouves bien. Bédia. Allo Ali oui, bonsoir, c'est Bédia. Ben, finalement, j'ai réfléchi. Je crois que tu as bien raison. Vas-y, passe-moi l'adresse. فقيلة بركة عليه يومان تحسن شي شونا؟ خدمتك هذيك خلص عليها اكثر من اللي كتستحقي سميره هذاك الولد هو اللي كنكسبه 아 <웃음> 어? <웃음> Yeah. yeah. It's... <laughs>